Täby fick årets cykelprestation för sitt strategiska och långsiktiga arbete med cykelfrågor där man bland annat har byggt ut mer än 5000 meter regionala cykelstråk. Exempelvis Täbystråket som har blivit otroligt fint. Bra jobbat här. Årets cykelprestation 2017 går till Täby kommun. Det är fantastiskt roligt och det är ju med en viss stolthet som vi tar emot det här priset. För vi har ju jobbat långsiktigt med att förbättra förutsättningar för cyklister både inom Täby men också för möjligheten att arbetspendla. De närmsta åren kommer vi fortsätta att bygga ut det regionala huvudcykelstråket och även lokala cykelstråk. Vi kommer bygga fler cykelparkeringar längs Roslandsbanan stationer och vi kommer att separera befintliga gång- och cykelvägar som är bredare än 3 meter. Alltså vi kommer att dra en linje mellan gående och cyklister så att de hålls isär. Mitt favoritstråket här Täby det är Täbyvägen, ett regionalt cykelstråk som är 4,3 meter brett och 4,2 kilometer långt. Ett jättebra pendlingscykelstråk. Som, som boende i södra Täby då, så tycker jag att den, den strandpromenad som finns längs vartan är helt fantastisk. Man kan ju naturligt cykla, man kan också välja bara en vacker sommardag att gå längs, längs vattnet.